بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات تبسيط آه العلوم آه مع حضراتكم علي سعيد استاذ دكتور علم التحالب بجامعه اسكندريه ان شاء الله هتستمتع بهذا اللقاء لإنه تحلب جميل جدا وتحلب غريب جدا وتحلب ممتع جدا ومن غير كلام كتير نروح للشريحه اللي بعد كده الاستابيوليرية تحلب من التحالب الخضراء مميز جدا لان على الرغم من هو يبدو ان هو معقد لكن الحقيقة كل اللي احنا شايفينه ده عبارة عن فراغ واحد وهنا نواة واحدة يعني الطحلب ده وحيد الخلية ايوه وحيد الخلية ووحيد النواة خلاص بيبقى المكان ده فيه الرايزويدز او الـ الـ الـ الاشباه الجذور بيبقى الجزء الريبرودكتف بتاعه او الجزء التكاثري موجود في الكاب او في الهيد اللي موجوده هنا طبعا شكل الهيد او شكل الكاب ده بيختلف من او الى اخر بالاضافه الى وجود الشعيرات اذا كانت على الاستوك او العنق ده او اذا كانت في المنتصف هنا في قلب الكاب طب نشوف مع بعض الشريحه اللي بعد كده بنتكلم عليها اهي اشكال ثانيه كثيره طبعا في الانواع دي اللي موجودة في البيئة الطبيعية بيكون بألوانها وأشكالها المختلفة ده بيساعد على عملية تصنيف وتقسيم الطحالب او الطحلب ده الى الأنواع بتاعه المختلفة طبعا ده شكل آخر إحنا قلنا إن الجزء ده هو الهيد أو الكاب ده جزء الريبرودكتيف أو الجزء اللي بيحتوي على أعضاء التكاثر للأمشاج، هنا زي ما إحنا واضح هنا ده التركيب هنا واضح جدا الأمشاج اللي موجودة فيه أو السيست لسه ما تكونتش الأمشاج ودي عبارة عن الحجرات، الكلام ده هنشوفه بالترتيب لما هنشوف دورة الحياة اللي تحلق، طبعا ده جزء بيبين كيفية عمل الدايكونتوماسكي أو الـ الـ الـ الـ الـ الـ المفتاح الثنائي، إزاي بنفرق ما بين الأنواع بناء على الهيد أو الكاب أو الديسك اللي إحنا فوق، عدد الريز أو الـ الـ الـ الـ الاشعه او بالشكل ده اللي هي بالشكل ده الوحدات اللي بالمنظر ده الحجرات عدد الحجرات شكلها اتصالها انفصالها الى اخره مع وجود الشعيرات ده كله بيساعدنا على عمليه تقسيم وعمل كلاسفيكيشن الشكل اللي احنا هنشوفه دلوقتي ده هوريه في 3 دي موديلز اهو إحنا إتكلمنا قبل كده إحنا قلنا يا ريت المؤسسات اللي العلمية المختلفة والمعاهد أو السبونسرز الناس اللي هم يعني عايزين يستثمروا في, في العلم وفي التدريس إلى كذا يحاول يحاولوا يحولوا لنا كل الكائنات بتاعتنا أو الحاجة اللي إحنا عايزينها في مختلف المقررات ومختلف العلوم إلى 3 دي ديمنشن 3 دي موديلز يعني عشان نقدر نتعامل مع العينات يعني طبعا دي عبارة عن 2 دي بس أنا حولتها ل 3 دي فولس يعني كاذبة شوية ماهياش حقيقية وبالتالي عشان كده ما بتدينيش كل الاتجاهات وما فيش فيها البعد الثالث اللي حقيقي يعني ده الشكل وده الشكل الثاني بالمنظر ده كده وطبعا بنقدر نعمل زوم او او الى اخره اهو بالشكل ده لو انا عملت كده وبنقدر نعمل زوم من هنا بحيث ان احنا نقدر نكبر او نصغر زي ما احنا عايزين نقدر نعمل روتيشن اقدر اكبر او اصغر الى اخره. طبعا لو ده موديل حقيقي هتبقى قصة مختلفة شوية والطالب هيستمتع الدكتور هيستمتع بتحضير المحاضرة وتدريسها، والطالب كمان هيستمتع معا. نكمل المحاضرة بتاعتنا. هنا بقى بنبدا مع بعض في وصف اللي, اللي تحلب التحلب بيبدا في النبته بتاعته او الجزء الجيفوناي الجزء الصغير خالص بيبقى عباره عن نواه واحده زي ما احنا شايفين كده ودي عباره عن خليه واحده خليه واحده وادي الشعيرات بتاعتها بالشكل ده كده لما بيبتدي ينمو شويه بيدين الشكل الادلتس او الناتج بنلاقي فيه رايزويدز اشباه جذور بنلاقي فيه هنا سكرز او ندب نتيجه وجود الشعيرات لان شعرات الجديده بتبقى فوق الشعيرات القديمه تحت هتقع ويحصل لها الديسينتجريشن تتحلل دي عباره عن ملي القيد كله او في الجزء المرتفع فقط الجزء العلوي الجزء اللي تحت ده هتتحلل فمش هتبقى موجوده وعشان كده بتسيب الاثار بتاعتها يعني الشعيرات القديمه اللي كانت هنا وقعت وبعد شويه دي هتقع وبعد شويه دي هتقع طول ما بيتكون الجديد الجزء بتاع الستوك ايبكس او العنق القمه ده هو اللي هيبتدي يتفلطح ويبتدي يحصل ديفيجن او انقسامات عشان يتحول يتحول الى حجرات موجوده على الكاب او في الهد هنشوف ايه ده اللي هيحصل في الخطوه الجايه نشوف مع بعض الشريحه اللي بعد كده ونسينا نقول هنا ان النواه نواه واحده بس وعباره عن 2 ان نشوف مع بعض في الشريحه اللي بعد كده هو ادي النبات اللي احنا انتهينا بيه ادي نواه واحده ادي مكان ال ال ال الندب او الندوب الخاصه بالشعيرات اللي وقعت طبعا هنا بيديني الجزء الصغير هنا بدايه النضوج هنا لما بيكون اكتمل وكون المحيطات بتاعه اللي فيها الشعيرات الجزء بتاع الابكس ده بيحصل له بيعمل لعمليه الكاب او ونشوه اللي هي جزء اللي بالشكل ده الخطين دول معناها اللي بيحصل هنا يعني هيبتدي يحصل انقسام نوافين في النواه دي فهتديني مجموعه من الانويه ممكن تصل ل 50000 نواه بتنقسم طبعا هاي بحصل مقصام ميوزي فهتتحاول من 2 ان يبقى كل الانوية اللي موجودة عندي عبارة عن ان بيحصلها هجرة يعني تحرك من, من بطول الخلية دي كلها عشان تدخل في الحجرات اللي موجودة هنا. طبعا ده قطاع بالعرض لو هنشوفها بالشكل جات تبتدي الانويه تخش في الحجرات تبتدي تتقسم يبتدي يكمل يكتمل وتغلق الحواجز على هذه الانويه اللي دخلت موجوده هنا ويبقى كده اكتمل النمو والجزء ده كده وده هنشوفه بالمنظر اللي احنا شايفينه تحت ده والكلام ده هنشوفه بالتفصيل في فيديو يبقى دي خطوات تكوين الحوافز المشيجيه والامشاج يبقى كل غرفه من دي هيبقى فيها حوافز مشيجيه مش الغرفه نفسها لا اللي جوه اللي ده هيبقى السيستم زي ما هنشوف الخطوه اللي جايه حالا دلوقتي اهو ده شكل مكبر لوحده من الوحدات اللي فيها كل ده عباره عن السيست كل واحد من دول سيست او حويصله هيتكون جواها الامشاج اللي هي دي يعني كل سيستم من دول ممكن نعتبره كانه حافظه ماشي جايه لو اتحركنا بالشكل ده كده كبرنا ده جزء هنا يعني هو التكبير اهو بس يدي صوره ابيض واسود ويدوا صوره ملونه كل واحد من دول سيست خلاص في العديد من الانويه ممكن يكون لغايه 50000 آه ماشي موجود هنا طبعا العدد بيختلف من, ال... من سبيسيز الى اخر، بنتحرك هنا، اه هنا بنركز بقى نفس الصور اللي فاتت، ولكن هنا بنركز ان كل حجرة من دول بيبقى فيها الايبيكس بتاعها او القمة بتاعتها كده بتكون ايه زي ايه بارزة بالشكل ده كده، طبعا مش في كل الانواع، لا مش في كل الانواع. هنا بقى هنبدا دورة الحياة بتاعتنا عشان نشوف الاسيتا بلولاريا لايف سايكل وهنبدا بالتركيب اللي عندنا هنا، طبعا ممكن نشرح عليها بالشكل ده كده لكن انا افضل ناخدها خطوة خطوة، يبقى ادي النبات اهو ادي الريزويز او اشباه الجذور، ادي النواة اللي موجودة في القاع بالشكل ده هنا 2 ان، بيبتدي كل الفراغ ده عبارة عن خلية واحدة، هنا المحيطات الجديدة، هنا المحيطات القديمة هتبتدي انها طعا طب ابتدى تتكون الكاب او الكونسو في بتاعتها زي ما احنا شفنا كل سيست من الموجود موجود جوه ده السيست الواحد عباره عن في الاف الانويه اللي موجوده اللي هي بتكون انو دي بنسميها حويصله ساكنه وبنعتبرها كانها حافظه مشيجيه بالشكل ده كده وعشان حافظه مشيجيه فهتنطلق منها امشاج كل نواه بتحاط بسيتوبلازم وجدار ويبقى اللي فيها صوتين اماميين متساويين وبيكون في بقع عينيه موجوده فيها عشان تتجه الى الضوء وتتحرك بالشكل ده كده طبعا احنا هنا بنسمي الامشاج دي انها امشاج متماثله ليه لان حاجتين اثنين ان هما متساويين في الحجم دي اللي واحد 1 متحركين ولكن الحقيقه الامشاك دي ما بتكونش نوع واحد بيكون في نوع منها موجب وفي نوع سالب كانه مذكر ومؤنث بتبتدي اول خطوه باتحاد السيتوبلازم ما بين اثنين لكن الانويه لسه ما اتحدتش بعد كده بيحصل كونجوجيشن او اتحاد النواه يبقى كده اكتمل ايه? التكاثر الجنسي الخطوه الخطوتين دول هم التكاثر الجنسي اللي هو اتحاد السيتوبلازم واتحاد النواه وطبعا هنا متماثل الامشاك بيتكون الجنين بعباره عن خليه واحده اثنين ان وتبتدي بعد كده يحصل لها انبات لكن ما بتتقسمش الخلايا بتفضل النواه نوع ده بس اتنين ان ويبتدي يحصل ايه؟ الانباز. الخليه دي سبحان الله اه دي من قدره ربنا سبحانه وتعالى عرفت منين الجزء اللي بيبقى فيه النواه تحت ده عرف انه هو هيبقى الاسفل وبيبتدي يكون الريزويدز والجزء اللي يبتعد عن النواه ده اللي هيكون الستوك او العنق اللي هيحمل الايه؟ الشعيرات ويبتدي يكون الكاب مره اخرى وتعاد دوره الحياه. هنا عايز اركز على الجزء ده بالتفصيل شويه كده اهو الكاب اهي وادي الحجرات بالشكل ده كده، كل سيستم من دول بيحصل الخطوة اللي هنا دي، الخطوة دي اللي هي ريبرودكتيف تكاثرية، السيست ديفرنشيشن يعني إيه؟ يعني يحصل تكشف للسيست بعضه هيكون موجب كأنه مذكر وبعضه هيكون سالب، وبالتالي يحصل الخطوة اللي بعد كده لما هيكونوا الأمشاك هنا دول الأنوية اللي فيهم أساسا اللي دخلت فيهم كان حصل انقسام مايوزي هنا عشان الأنوية اللي تبقى موجودة هنا إن ناخد بالنا الأنوية اللي هنا ان يعني حصل اللي وصلت لها نتيجة انقسام مايوزي حصل في النواة الأساسية. طيب لما حصل سيست ديفرنشيشن يعني التكشف أصبح في سيست اللي حافظها مشيجية موجبة وأخرى سالبة كان أصبح في موجب وسالب لكن بنوعيهم عليهم ايزوجميس أو أمشاج متماثلة ليه؟ لأنهم الاتنين متساويين في الحجم والاتنين متحركين. <تصفيق> طيب لكن واحد تيم هيتصرف كانه ميله اللي هو الموجب وواحد هيتصرف كانه في ميل بيتحدوا مع بعض ده اتحاد السيتوبلازم بتبقى خليه واحده لكن فيها اربع اصوات موجودين بعد ما بيتم الكاريوجامي او اتحاد الانويه طبعا هنا عمليه الموجب والسلب اللي هي بنسميها الجيميت ديفرنشاشن يبقى هنا السيست على بعضه لما بقى موجب وسالب ده سيست ديفرنشاشن لما اصبح الجميد خرجت فيها موجب وفيها سالب ده جميد ديفرنشاشن حصل اتحاد السيتوبلازم ثم اتحاد الانويه الخطوتين دول هو التكاثر الجنسي متماثل الامشاك بعد ما كده الجنين ده او الزيجوت او الجنين بيبتدي يحصل ايه؟ يبتدي ينبت الجزء اللي هيبقى فيه النواه ده اللي هيبقى ناحيه القاع هيكون اللي هو او كده الجزء الثاني هيتجه الى القمه ويبتدي يكون لي الجوفنايل فيس اللي هو الجزء او الطور الصغير او النبته الصغيره ويبتدي يطلع الافرع اللي احنا موجود كده ويبتدي يكمل دوره الحياه. الفيديو اللي هنشوفه دلوقتي ده بيكون فيه الخطوة تفصيلية الحقيقة يعني لو بصينا كده بنتكلم هنلاقي الاستابيولاريا اهي في الوضع الطبيعي بتكون حجمها الطول الكامل للخلية حوالي 6 سم تقريبا يعني يعني الخلية واحدة 6 سم اه خلية عملاقة طبعا بتبتدي نشوف هنا هو ده في الطبيعه هنا بنلاقي الهد او الكاب وبنلاقي الشعيرات اللي موجوده هنا طالعه من المنتصف وادي الستوك او ادي العنق، احيانا اللون بتاعها بيعتمد على البيئه اللي هي عايشه فيها وحسب النوع اللي احنا بنتكلم عليه كده. هنا بقى بنشوف الريزويدز اهي بالشكل ده بتكون ملتصقه بالصخور او السبستراتم او الجزء اللي هي هتبقى ماسكه فيه. ده الكاب او الهد. هو طبعا هنا التصوير ماسكينها بحاجه عشان تبقى مفروده بالشكل ده وما تتحركش في كل الاتجاهات. طبعاً متقسم الحجرات زي ما احنا شايفين وبتدي زي ما احنا شايفين جوه كده السستة اهي بتتكون يبتدي اهو السستة ابتدت تتكون تحت زي ما احنا شايفين في كل الحجرات السستة بتدي الانوية دخلت وبتدي كل نواة مجموعة من الانويه تتحط جوه سيست وايه ويبتدي ينحصل السيتوبلازم وتتقسم محتويات الخليه على عدد كبير من السيست او الحويصلات او الحوافظ ايه المشيجيه لغايه لما تاخد الشكل اللي احنا شايفينه ده هنا بنشوفه بقى بالتايم لابس او بالتسارع الزمني بالشكل ده انا ممكن اجري بالفيديو شويه بس كده اهو السيتوبلازم بيبتدي يتحرك مع الانويه لغايه لما هنشوف ايه اللي هيحصل اه اهي ابتدت تتكون الايه الحويصلات او السيست اللي هي الحوافظ المشيجيه وتبقى الغرفة كأنها فاضية كل دي عبارة عن كورة، كرة الكورة من دول عبارة عن سيستم أو حويصلة أو حافظة ماشية زي ما احنا شايفين أهو بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده، أهو إيه بقى اللي بيحصل هنا؟ تبتدي الخلايا اللي هنا الأنوية اللي هنا هتبتدي تنقسم الى عدد كبير من الانويه وهتنفصل لغايه عشان تكون الامشاج يعني كل نواه هتبتدي تحاط بمجموعه من السيتوبلازم وتكون الجدار اللي خاص بيها او زي ما احنا شايفين اول ما يبتدي السيتوبلازم يبعد عن الجدار معناها هبتدي هيحصل ايه تكوين الامشاج هيبتدي يتكون طبعا بيكون في امشاج مذكره وامشاج مؤنثه بالشكل ده هنشوف هنجري الفيديو اهو بيورين الانقسامات وازاي كل نواه تحاط بمجموعه من السيتوبلازم اهو بالشكل ده كده وهنشوف انطلاقها بقى بتبتدي تتكون الامشاج بعد ما بيهتمل نموها يبتدي يحصل بريشر او ضغط على الجدار بتاع السيست فهيبتدي يتقطع من اي مكان اللي هو اضعف مكان موجود فيه اهو آه وابتدا تخرج الاف الاف من الامشاج وتنطلق في الماء اهو هنشوف يعني هنا في علامه هنا اهي وفي علامه هنا وحيبتدي نشوف لو هم بيتقطع الجزء ده او الجدار اهو اتفتح الجزء بتاع الجدار وبتبدا تخرج كل مكونات الخليه عشان تنطلق بعد كده، طبعا بيكونوا لسه ملتصقين بعض في الاول لغايه لما بيطلعوا للميه في الخارج في الوسط المحيط بيهم، بعد كده بتنطلق بسرعات كبيره جدا اهي كل دي امشاك الاف الامشاك بتنطلق وتعوم في الميه بالشكل ده كده، طبعا ايه طبعا, طبعًا احنا قلنا في موجب وفي سالب، طبعا بيتبقى فاكيو او فجوه بالشكل ده داخل الخليه. ايه بقى اللي هيخلي الموجب يروح للسالب؟ اه عباره عن كيميكال اتراكشن اهو ادي ادي المشيك بالشكل ده بيتحرك عن طريق صوتين بيكون في بلاستيدا واحده وبيكون في آه بقعه عينيه ونواه ويبتدي يتحرك بالشكل ده كده الايه؟ المشاغه بالشكل ده. التجمعات دي نتيجه حاجه اسمها كيميكال اتراكشن او تجاذب كيميائي الموجب ينجذب الى السالب عشان يبتدي يحصل عمليه ايه؟ التزاوج اهو بالشكل ده كده. ده هنا حصل اندماج السيتوبلازم. بصوا ادي 1 2 3 4 اربع اصوات بالشكل ده كده. يبقى ده هنا حصل اندماج سايتو بلاس وبعدين بعد كده هتبتدي تندمج النواتين يديني 2N وايه يبتدي تخلص من اه هنا تخلصت خلاص من الاصوات واصبح هنا عندي خلية هو الجنين بقت 2N بصوا ايه اللي هيحصل يبتدي جزء هيطلع لفوق النواة تحت هنا هنا فيبتدي الجزء المعاكس للنواة سبحانك يا رب ادرك ان ده قمة فيبتدي بالشكل ده حصل جيمينيشن يديني ستوك او العنق عشان يديني الخلية التطول ويديني الكاب او كده وفي النحنة التانية العكسية هيبتدي يتكون الريزويدز يبقى ده من حكمة ربنا سبحانه وتعالى ان اهو هنا بالشكل ده كده ادي النواحة تبقى موجودة هنا ادي العنق وتبتدي الاوراق تتكون بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده اللي محيطات الشعيرات متأسف محيطات الشعيرات اهي بالشكل ده هنا كده اهي آه هنا الانويه مع السيتو لازم تتحرك بيكون في حركتين حركه الاتجاه ده او حركه الاتجاه الان الثاني مع الانويه بالشكل ده كده هنجري الفيديو شويه شويه يبتدي الجزء بقى اللي عند الارض اللي هو اللي هو في النواه يبتدي يعمل الريزويز بالشكل ده كده تفرعات وتدخل فيها السيتوبلازم الى اخر هذه الامور مع البلاستيدات الجزء العلوي بيبتدي يكون ايه يطول ويكون محيطات من الشعيرات بهذا الشكل كل ما يكون محيط يبتدي يطول زياده يبقى المحيط القديم يحصل له او يتقطع او يدوب او يتحلل وهكذا لغايه لما هيوصل طول معين هنشوف بقى بعد ما يوصل هذا الطول هنشوف بقى يبتدي او القمه دي ازاي هتكون الكاب وهتنقسم اه ادي آه الشعيرات الشعيرات اللي قبل منها وقعته طبعا سكارز او اللي هي الندوب اللي بالشكل ده الندوب بالشكل ده كده هنشوف هنا ابتدى يكون الكاب هنشوف بقى الكاب هيتكون ازاي او الهيد زي ما هو واضح عندنا هنا كده اه هنشوف مع بعض وهنشوف طرف الخيط وازاي بيتحصل انقسامات عشان يبتدي يعمل حجرات مختلفه اللي هي متاهب بالشكل ده بروزات وتبتدي هتتقسم اللي هو امتداد طبعا دي المحيطات بتاعه الشعيرات فوق وتحت اهو بصوا حصل ايه تساعة لغاية لما تكون الحجرات كلها بالكامل بالشكل ده كده والانويه هتدخل فيها زي ما بدأنا في اول الفيديو وهنا في شعيرات موجودة في منتصف هذا الكاب او هذه القلنسوة او هذه الهيد هذه الرأس ايا كانت التسمية بتاعتها نشوف نجال الفيديو بس شوية كده هنا حنشوفه من فوق ادي الشعيرات اهي واحنا شايفين المنظر هنا من هنا ده الجزء بتاع ادي النواة بالشكل ده كده عشان نشوف بقى كاننا هنا من الاول تاني يبقى ادي الريزولس واني النواة بالشكل ده كده النواة بتبتدى تتحرك وحتبتدى يحصل لها ايه انقسام ميوزي حنجالي بقى جزء ده من الفيديو اهو النوايات اللي موجودة جواها مع النواة هتبتدي تنقسم وتديني عدد كبير جدا اهو انقسامات بالشكل ده انا عملا جاري الفيديو شوية بالشكل ده كده انقسامات بالشكل ده لغاية لما هيحصل الانقسام الميوزي وتبتدي بعد كده تتكرر الانقسامات مرة تانية عشان تتكون ايه الاف من الانويه بس بتكون ايه ان انا بجري طبعا الفيديو بالشكل ده كده اهي ادي نواه وأدي نواه وتبتدي تتكرر هذه الامور مره ثانيه لغايه ما الاف من الانويه بتهاجر هذه الانويه زي ما احنا شايفين ادي النواتين منقسمتين اهم ونجري بالفيديو شويه كده عشان وقتنا اهو وبعدين ايه اللي هيحصل هنشوف اه ادي الانويه راحت بتقش جوه الحجرات اللي احنا اللي بدانا فيه خالص جوه الكاب او كل الهد اه ويبتدي زي ما احنا شايفين ابتدى يتكون ايه اهو هيبتدي هنا يكوّن السيست او الحويصلات اللي احنا بدانا فيها في الاول خالص اللي احنا بنعتبرها حوافز ماشيجيه هتتجمع في الجزء ايوه اهي هنا جريناها شويه تايم لابس ده اللي احنا بدانا فيه في الاول خالص وتكونت السيست او الحويصلات اللي هي الحوافز الماشيجيه كل حافظه منه هيبتدي يحصل فيها الانقسامات بتاعتها المختلفه عشان تكون الامشاك ادي عدد كبير من الامشاك بالشكل ده بعضها موجب وبعضها سالب اللي هو موجب ومذكر ومؤنث اهو بالشكل ده كده وهنشوف بقى بعد ما بيكتمل النمو ايه اللي هيحصل هتنطلق الامشاك أه بالالاف في الميه اهو بتبتدي تخرج زي المنظر اللي احنا شفناه من منذ قليل بتهرب بالشكل ده أول ما بتلامس المية والمادة اللاصقة خلاص بتتحرر بتنطلق بشكل وكثافة كبيرة جدا وكل واحد موجب بيدور أو بيحصل كيميكال الاتراكشن كده عشان يشوف بالشكل ده كده وكده بيشوف الميتنج طيب بتاعه المقابل بكده بنكون هنا دورة حياة الأستابيولاريا إن كنت أحسنت فمن الله وإن كنت أخطأت أو نسيت شيئا فمن نفسي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ولا تجعل في عملنا هذا رياء أو صمع وإلى أن نلتقي في فيديو جديد بمشيئة الله أترككم في رعاية الله وأمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته